السلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہے آپ کے ٹھیک ہے یہ آپ دو دن پہلے میں نے ایک بلاگ کیا تھا نایاب حیدر صاحب کے بارے میں نایاب حیدر جو ڈی پی آر ہیں آئی جی پنجاب کے تھے اور ان کے اور ان کے ایک بیٹے نے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان آفیسر مجر حالث کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ان کا سر پھاڑ دیا اور ان کے دانت توڑ دیے اور ہوا واقعہ کا میں نے جس طرح پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ واقعہ بھی یہی ہوا کہ وہ ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ جا رہے تھے وہ لیفٹ سائڈ سے راستہ نہیں دے رہے تھے تو پیچھے سے ہارن لگا بجا کر وہ نکل گئے اور آگے جا کر مجر حرس کو انہوں نے پکڑ لیا اور تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور جس طرح میں نے اپنے تھم نیل میں بتایا کہ معاملہ یہاں تک نہیں ہے معاملہ بہت خطرناک ہے معاملہ ہے کیا کہ میجر ابراہیم نے جب جیسے انہوں نے کالر سے پکڑ کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی اور اس کو تھپڑ تھپڑ مارے مکے مارے تو اس نے یہ کہا کہ وہ پاکستان آرمی میں میجر ہے اب میں جو جو تھم نیلے میں نے بات بتائی ہے کہ اصل الارمنگ سچویشن کیا ہے خطرناک بات یہ ہے کہ میجر ابراہیم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے جا کر گاڑی سے باہر نکلا اور میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں پاکستان آرمی میں میجر ہوں تو وہاں پر موجود دس پندرہ اور لوگ بھی آگے بڑھ گئے اور انہیں مجھے زد کرنا شروع کر دیا مکے اور تھپڑ مارنے شروع کر دیا ہے یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی ایک الارمنگ صورتحال تھی اور اگر اس پہ اگر غور کریں اور اس کی بات پہ گہرائی میں جائیں تو آپ کو ہر چیز واضح ہوتی چلی جائے گی ایسے ہی ہے کہ یہ ایک تسلسل سے یہ کام ہو رہا ہے اور پاکستان فوج میں یہ وہ جسے کہتے ہیں این ایف از یہ جب یہ اس نے درخواست دی تھانہ جنوبی چھاؤنی میں تو اور وہاں آئی جی پنجاب تک یہ بات پہنچی اور نیاب حیدر اور دوسرے لوگوں کو تک کو بھی ڈیٹین کیا گیا لیکن اب یہ بعض جنگل کی آگ کی طرح پورے سرکلز میں پھیل گئی تھی اور خصوصاً پاکستان آرمی کے نوجوان آفیسرس اس کو کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی اور لہر کیوں نہ دوڑتی یہ معاملہ آج کا نہیں یہ معاملہ تسلسل سے چل رہا تھا ابھی پندرہ اپریل دو ہزار بائیس کو جب خواجہ سلیمان رفیق مسلم لیگ نون کے رہنما اور حافظ نومان نے میجر حارث کو اسی گارن ٹاؤن میں تشدد کا نشانہ بنایا مہمان جیسے وہ لوگ جو عوام کے نمائندہ جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں لیکن یہ اتنے فراؤنڈ سیف لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ سب سے بڑا بارے گراہ اس وقت ان کو گزرتا ہے کہ ان کی بڑی بڑی لیویٹ اور بڑی بڑی لینڈ کروزروں کی جو ٹینٹ میں گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے آگے چھوٹی گاڑی چل رہی ہو اور وہ راستہ نہ دے تو ان کو ان کو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ان کے گریبان پہ ہار ڈال دیا تو یہ اس کو گولی مارنے سے بھی نہیں کتراتے کیونکہ ایک اسٹیٹس کے حوالوں سے کہ سماجی حوالوں سے اتنا خوف خوفناک یہ پاکستان ملک بن چکا ہے کہ یہاں کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں تو وہاں بھی میجر حارث کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا حافظ نعمان کے گنڈوں نے اور خجر سلیمان رفیق کے اور وہاں پھر اس کو اس حد تک زخمی کیا گیا ہونا پڑا ہاسپٹل میں جنرل باجوہ نے وہاں اس کی عیادت کی اور لیکن عیادت کے ساتھ اس کو سیک بھی کر دیا سب نزلہ اس پہ گرا دیا آ, میجر حائض پر اور اگلے دن جب سے وہ اس کو ریلیز ہوا خواجہ سلیمان اس کو منسٹر بھی بنا دیا گیا تو, تو یہ بھی فوج کے اندر یہ ایک سرکس کے حلقوں میں یہ بات بڑی شدت سے محسوس کی گئی ہے ان کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پراولپنڈی میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ فراز سلیم رفیع ایک آرمی آفیسرس تھے کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے نے ان کو سخت جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا اور تجلیل کی جاتی رہی اس کے اولاد کے سامنے بچوں کے سامنے تو وہ بھی اور پھر اس نے ویسٹ تھانے میں آ, مقدمہ نمبر ہے چار سو پچاسی وہ درج بھی کروایا لیکن کچھ نہ بنا اور آ, بلکہ وہ سارا نزلہ دوبارہ ہی اسی آرمی آفیسرس پر ہی ڈال دیا گیا اور اس کو اس کا کیریئر برباد کیا گیا یہاں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا کہ میجر جو ابراہیم ہے اس کو انہوں نے جب اس کی والدہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے گھر, گھر سے گاڑی سے باہر نکلی تو اس کو بھی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا اس کے سر پہ بٹ شٹ مارے گئے اور اس کو بھی اس کے دان توڑے گئے اس کا سر پھڑا گیا میجر ابراہیم کا تو یہ بات ایسی تھی کہ این ایف از این ایف کہ آوا فوج کے لیے یہ ناقابل برداشت تھی پاک فوج کے حوالے سے آپ کو بھی یاد ہوگا اور مجھے بھی یاد ہے کہ پاکستان فوج کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی ہم میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا کہ جیسے کوئی خاکی یونیفارم میں آتا تھا کوئی بندہ فوجی تو میں اور میرے کچھ دوست ہم کھڑے ہو کر سلوٹ کریا کرتے تھے اپنی پیشانی پہ اپنا ہاتھ لے کر سلوٹ کیا کرتے تھے وہ بھی مسکرا کے جواب دیتا تھا اور یہ قلعہ میں ہمارا نہیں پورے عمومی رویہ تھا ہمارے سماج کا سوسائٹی کا فوج کو عزت دی جاتی تھی فوج کی عزت تو اس وقت بھی بڑھی جب سوات آپریشن میں ٹی ٹی پی کے خلاف شہادت کے جام نوش کیے ہمارے جوانوں نے ہمارے افسران نے بہت سارا قربانیاں تھیں اور اس کی وجہ سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان میں جو ہم محفوظ بھی تھے اور وہ اسی پاکستان فوج کے لیے آپ کے پاس پاکستان کے پاس نہ تو سچی بات ہے کوئی نظریہ نہیں ہے نہ کوئی سوچ ہے جو پاکستان کو انٹریکٹ رکھے یہ خواب طاقت ہی صحیح قوت ہی صحیح اگر یہ پاکستان فوج ہے جس نے چار سن, پا, چاروں پانچوں صوبوں کو اور چوبیس تیئیس چوبیس کروڑ لوگوں کو اکٹھا کر کیا ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان فوج کے پاس ایک اتھارٹی ہے لیکن اگر اس اتھارٹی کو چیلنج عوام کر رہی ہے اور کرنے والا کون ہے کرنے والا جب عمران خان کو گورنمنٹ سے ڈسلوج کیا گیا اس کو فارغ کیا گیا تو سب سے بڑا خوفناک کام اس نے کیا کہ اس اسپریٹرولرس اور سوشل میڈیا کمپینز کے ذریعے اور کچھ بدماش ٹائپ کے لوگوں کے ذریعے اس نے پاکستان فوج کے خلاف باقاعدہ ایک مہم کی پاکستان فوج کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے یہ کوئی کوئی پولیٹیکل نہیں ہے یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا بھی ہے میرا مان ہے میرا یہ بات اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ادارہ کمزور ہو گیا اور کسی جگہ پر اس کا مقام وہ یہ سب اسٹینڈرڈ ہو گیا تو پاکستان کو کافی طور پر اگر تقسیم بھی کرنا ان کو مقصود ہوگا تو وہ بآسانی کر جائیں گے تو اس لیے پاکستان کو انٹریکٹ میں پاکستان فوج کا کردار ہے اگرچہ آپ کو علم میں ہے میں بھی اور آپ جیسے تمام لوگ بھی ہم اس چیز کے سخت مخالف ناقد رہے ہیں کہ پاکستان فوج کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے پاکستان کی پالیٹکس سے اور جنرل فیض کی جنرل باجوہ کی اور ان جیسے خبیص جانلروں کی سب سے بڑی زیادتی یہ تھی کہ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے فوج میں انٹرویون کیا اور عمران خان کو لانچ کیا اور اس کا خمیازہ پوری قوم آج بھی بھگت رہی ہے اور عمران خان نے اس کے بعد ٹرولنگ کی اور پاکستان فوج کے خلاف ان کو کیا کچھ نہیں کہا لیکن فوج کو اس حد تک پسپا کر دیا گیا ہے کہ فوج کے پاس اب کوئی گنجائش یہ نہیں ہے کہ آگے وہ کس طریقے سے اس کو اس کا وہ مقابلہ کرے اب یہ پاکستان فوج کا ایک آفیسر لیتا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا مان ہوتا ہے نا وہ یہ یونیفارم ہوتی ہے اگر اس کی یونیفارم کی عزت نہیں ہے اس کے سٹیٹس اس کا یہ والا بھی نہیں ہے کہ جو آئے اس کو تھپڑ مار دے جو آئے اس کو بعض کر دے تو وہ پھر اس کے لیے اکیلا ایک بندے کا نہیں یہ کلیکٹیولی پوری فوج کا ایک پریسٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے بن جاتا ہے اس سے پہلے تو مسلیتیں ہوتی رہی اور جنیلوں کی کیے گئے بدماشیوں کا خمیازہ ایک میجر ایک لیفٹیننٹ ایک کیپٹن ایک کرنل کیوں بھگتے سب سے بڑی بات یہ ہے پالیسیز جو پریولج کلاسز فوج کے اندر بھی کلاسز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرلز لیول کے لوگ ہیں وہ, وہ, وہ مراد یافتہ طبقہ ہے اس فوج کے اندر بھی اور یہ ایک عام میجر کرنل محب وطن ہوتے ہیں یہ کمیٹیڈ ہوتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ اور یہ ایک جذبے کے تحت انہوں نے پاکستان فوج کو جوائن کیا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی عزت و احترام کو عز میں اضافے کے لیے وہ فوج کو جوائن کرتے ہیں پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابراہیم کو تھانے جو گیا تو وہاں ناجاب حیدر اور کچھ اور لوگوں نے اور پولیس کے اعلیٰ افسرس نے اس کے پاؤں وغیرہ پکڑے اور اسے کہا کہ آپ صلاح ہمارے ساتھ کر لیں اور شنید ہے کہ صلاح ہو بھی گئی تھی اور صلاح نامہ لکھا گیا تھا جس پہ میجر کے سائن بھی ہے لیکن پنجاب ریجیمنٹ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہاں اور کچھ فوج کے اعلی آفیسرز نے اس کو سمجھ لیا تھا کہ اگر اس کو ہم نے مثال اس کو نہ بنایا کے حوالے سے ایکشن نہ لیا تو پھر پاکستان فوج کی ساکھ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اگرچہ جنرل آسم شاہ صاحب اور دوسرے جو ان کی جو فوج کے دوسرے آفیسرس ہیں ہائر اتھارٹی ہیں انہوں نے یہ مہم میں رضا کر رکھا ہے کہ وہ پالیٹکس میں اس انٹرویو نہیں کریں گے وہ غیر جانبدار رہیں گے ان کا غیر جانبدار رہنا بھی عمران خان کے لیے ایک جرم ہے جس لیے جس کے لیے اس نے میجر آدر راجہ جیسے غدار وطن کو کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں جو یہاں سے بے فرار ہو گیا تھا اور لنڈن میں بیٹھ کر وہ باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے فوج کے خلاف ٹرولنگ کر رہا ہے پاکستان کے دشمن قوتوں کو کے لیے ایک تسکین کا باعث بن رہا ہے لیکن اصول اصولی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج جو آج غیر جانبدار ہے اگر اس کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے اگر اس کے خلاف کوئی مہم جوئی ہو رہی ہے تو ان زبانوں کو بد کو بند کرنا ہوگا اور عمران خان جیسے ایک انسان کے زبان سے اگلنے والے ان شعلوں کو آپ کو بند کرنا ہوگا اور ادروائز اگر اسی طرح عمل رہا تو پاکستان فوج عوام کی نظر میں مزید ان کی حیثیت کمزور ہوتی چلی جائے گی ماتوب ہو جائیں گے اس لیے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس دکھانی چاہیے فوج کو اور نایاب حیدر ایک اگر چلے کہیں سے بھی آپ شروع کریں نایاب حیدر سے ہی شروع کر لیں کہ اس میں اور کچھ لوگوں نے مل کر یہ کام کیا اگرچہ 15 لوگ ابھی تک پکڑے نہیں گئے گرفتار میں سے تین لوگوں سنا ہے کہ ہوئے ہے اور کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے ان کی پہچان کی جا رہی ہے لیکن اس کو ٹیسٹ کیس سمجھا جائے جی ہاں اس کو ٹیسٹ کیس سمجھا جائے اور ٹیسٹ کیس میں پھر تاکہ کسی کو جرت نہ ہو لیکن یہ, یہ یہ چھوٹے چھوٹے سے وہ ہیں جو غیر ارادی طور پر ان لوگوں نے حرکت کی لیکن جو اصل مجرم ہے وہ آپ کا عمران خان ہے عمران خان اور اس کے وہ لوگ جنہوں نے فوج کو اس حد تک اس کی تزلیل کر دی ہے کہ اب عام انسان عام راہگیر بھی ان پر ہاتھ اٹھانے لگے ہیں تو یہ ایک ناقابل برداشت ہے یہ ناقابل برداشت اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہی نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ آپ ان خطرناک حدوں کو چھو چکے ہیں اور پھر آپ کو بچانے والا کوئی ہندوستان کی فوج آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گی یا کوئی اور مسئلے مسائل آپ کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا اسی پاکستان فوج نے آپ کو بچانا ہے اگر آپ نے عوام کے سامنے ان کو بے توخیر کر دیا ان کی تزلیل کی ان کے افسرس کو اسی طرح مار پیٹ کی کرتے رہے اور ان کو ذلت و خواری کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے ہر جگہ پر تو پھر آپ سمجھ لیجئے پاکستان بھی پھر محفوظ نہیں ہوگا آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ مصلحت کی اس چادر کو جو اڑے ہوئے ہیں اس کو آپ سائڈ پہ کریں اور جنرل آسم مریر شاہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر سامنے لیا جائے اور ان تمام لوگوں کو جو نایاب حیدر ہے یا کوئی ہو تاکہ ان کو ان کی ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور ان کا جو مین ہیڈ ہے جس نے یہ ٹرولنگ کروائی ہے جس نے عوام کا تاثر اس انداز سے ڈیولپ کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کا واسطہ ہے بے, بے شرم اور نا آپت اندیش عناصر کو اور کو کم از کم کراوا کی سزا دے ان کی زبانیں بند کی جائے اور تاکہ ان کے اور پاکستان فوج کی وردی کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو قلم کر دینا چاہیے جو پاکستان کی وردی نہیں پاکستان کی سرحدوں کو پامال کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں بہرحال اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور مجھے بڑی تھریٹس بھی مل رہی تھی کل کے پرسوں کے ویلاگس پہ نایاب حیدر صاحب کے حوالے سے نایاب حیدر سے میری ذاتی پرخواست تو ہے نہیں ایک چیز غلط تھی نایاب حیدر پڑھا لکھا آدمی ہے اور یہ رویہ اس کا ہے کوئی بھی میرا بھائی بھی اگر کوئی ایسا ہو کرتا تو میں اس کے بھی اس کو بھی مات ہو. باقی یہ جی کہنا کہ نایاب حیدر کے بڑے اونچے ہاتھ ہیں اور وہ میرے گلبان تک پہنچ جائے گا اور مجھے قرار واقعی سزا بھی دے گا اور اس کا بدلہ لے گا جو میں نے ویلاگ کیا ہے تو چشم چشمے ماں روشن ماشاد حضور آپ تو تشریف تو لائیں نہ پھر میرا کوئی آپ سے دشمنی تو ہے نہیں لیکن میں آپ کا یہ پچھلا ویلاگ میں ریک بھی اب نہیں کروں گا آپ اگر اپنا شوق پورا کرنا چاہیں تو ضرور کریں لیکن میں یہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے جو کمنٹس مجھے منفی انداز سے پیش دیے جا رہے ہیں میں آپ سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا نہ ہی میری سرجیاں ہے ہم نے تو اس دور میں جنرل ضیاء کے خلاف بھی جنگ کی ہے میری ڈی مومنٹ میں آپ میں صافی نہیں ہوں تک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہو حق کی حقوق کی جنگ لڑنا جانتا ہوں بہت شکریہ